До 25 відвідувачів на день користуються послугами громадської пральні у Хмельницькому. Про це розповів директор комунального підприємства «Чайка» Віталій Присіженюк. Вона працює тричі на тиждень у приміщенні Хмельницької лазні номер 1. Жителька Донеччини Неля Панченко вдруге користується послугами громадської пральні у Хмельницькому. Каже, дізналась про неї від своїх сусідів по готелю, таких самих переселенців, як і вона. Ту п'ятницю була перший раз тут. Слуга на вищому рівні, так що я доволі, всі знають, багато людей вже знаю, з нашого поверху звертаються. Для нас, переселенців, це прекрасний варіант. По-перше, що немає толкучки, во-вторых, що люди вже назначений час приходять.